Salarii merite pentru mii de români. Ce document a intrat în in vigoare la 1 aprilie? Veti e pentru mii de români. Din luna aprilie, peste 13.000 de salariai din România primesc mai mulți bani. Documentul a intrat în in vigoare la 1 aprilie. Pe lângă merirea salarială, au parte -i de o majorare a valorii nete a bonusurilor salariale, precum și de alte beneficii. Citește aici cine sunt românii celor alea au fost merite salariile de la 1 aprilie, află ce document a intrat în vigoare.